Minun tarkoituksena on tänään esitellä aiheenmukaista tiedonhakua eduskunnan kirjaston Selma-tietokannasta, joka sijaitsee Kansalliskirjaston ylläpitämällä Finna-alustalla. Aiheekseni olen valinnut aikuiskoulutuksen EU-maissa ja esittelen sitä aluksi perushaun kautta sen jälkeen tarkennetun haun kautta ja vielä viimeisenä ex-asiasanastotietokannan kautta. Eli aluksi kirjoitamme hakulomakkeeseen aikuiskoulutus hakusanan ja sen jälkeen painetaan tätä haku, hakuominaisuutta. Ja täältä tulee yhteensä 704 viitettä Selma kokoelmatietokannasta. Ja meidän pitää kohdistaa se nimenomaan tuonne aihe aihetarkentimeen, jossa on nämä meidän eduskunnan kirjaston sisällönkuvailijoiden käyttämät asiasanat. Ja tässä oli kyseessä siis nimenomaan tämä aikuiskoulutus. Ja nyt viitteiden määrä laskee 598. Ja koska tarkoitus oli kuitenkin hakea nimenomaan EU-maita koskevaa aikuiskoulutusta, niin on tarpeellista vielä tehdä rajaus tarkentimen kautta tähän alueeseen. Eli täällä on EU-maat näiden eri alueiden joukossa. ja Tämä tiedonhaku tuottaa nyt kahdeksan osumaa. Viite-joukko äh, viite on äh, lajiteltu relevanssin mukaan, kuten tästä huomaatte. Se voi laittaa, äh, vaihtaa tähän vuosirajaukseen, eli uusin tulee tänne ylimmäksi. Vocational Education and Training on tämä uusin. Uusin viite. Tämä oli siis niin sanottu perushaku, koska täällä hakutoiminnoissa on siis perushaku ja tarkennettu haku, jotka kohdentuu meidän omaan kokoelmaan. Täällä on myös kansainvälisten e-aineistojen haku, joka menee siis muualle. Mutta tämän lisäksi ajattelin näyttää vielä tämän tarkennetun haun. Eli aikuiskoulutus edelleen. Ja se kohdistetaan tänne aihekenttään, koska on kyse nimenomaan tästä asiasanotuksella, asiasanotuksella tehdystä sisällön kuvailusta, jossa on käytetty aikuiskoulutusasiasanaa. Ja sitten EU-maat vielä lisä, lisähakusanaksi. Ja tässä nyt haku tapahtuu and. Uh, operaattorin avulla. Eli nämä molemmat löytyy sekä aikuiskoulutus että EU-maat. Sitten vaan painetaan jälleen hae. Ja kahdeksan viitettä tulee tälläkin tavalla kuten pitikin ja sitten laitetaan tämä tarkennin vielä tuohon, että uusimmat ensiin ja sitten mennään kohti vanhempia julkaisuja. Eli täsmälleen sama hakutulos tuli perushaun ja tämän tarkennetun haun avulla. Ja sitten kolmantena oli vielä tarkoitus näyttää tätä ex-asiasanastoa. Täällä on meillä aikuiskoulutus asiasana käytössä. Se voi laittaa tuohon hakulomakkeeseen ja sitten jälleen haetaan. Ja aikuiskoulutus tulee tuossa ensimmäisenä. Toinenkin osuma tulee, mutta se tulee tuosta korvaa termin työvoimakoulutuksen Korvaava termi on työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, joka ei siis ole käytössä tämä asiasana. Mutta tämä ylempi on, eli aikuiskoulutus pelkästään, ja sillä voidaan hakea niin ikään selmasta. Eli kun tämän eduskunnan kirjaston asiasanaston ää, hakua käyttää, niin se kohdentuu siis suoraan tähän aikuiskoulutukseen nimenomaan aiheenmukaisessa haussa eli aihekkeen tässä. Se on nyt jo valittu tuonne. Ja tässäkin sitten voi lisätä sen EU-maat edelleen täältä alueen kautta sama rajauskunnossa aikaisemmissa ja Viitteet on järjestetty vuosijärjestykseen eli uusin ensin ja tulos on edelleen sama eli kahdeksan viitettä kuten perushaussa ja tarkennetussa haussa täällä Selma-tietokannassa. Eli kaikkia kolmea tapaa voi käyttää haettaessa asiasanalla, jonka voi tarkentaa sitten tai rajata tällaiseen alueeseen, joka nyt tällä kertaa oli EU-maat.